نافذة على التاريخ يكتبها درويش الجميل ويخرجها شارل بيتيو دخل تاريخ الجريمة من أوسع الأبواب وأبشعها أيضا وفي رصيده أكبر عدد من الجرائم ارتكبها رجل واحد ودون معاونة من أحد اختلف مؤرخو الجريمة وعلماء الإجرام في شأنه إنه حصاد الاحتلال الهزيمة بل هو يمثل مزاجا دمويا خاصا به لا يتقيد بحرب أو بسلم باحتلال أو باستقلال بل هو مجنون في حاجة إلى العلاج وليس إلى المقصلة ولكن من المؤكد والإحصاءات تؤيد هذا أن معدل الجريمة يتناسب طردا مع مآسي الحروب وبشاعتها أعتى المجرمين كانوا نتاج حروب عنيفة قاسية والقائمة طويلة في حرب الثلاثين مثلا هنريك والدراف في برلين ورصيده ست ضحايا دكتور كريبين في لندن أربع فتيات ثريات وفي الحرب العالمية الأولى جاك باقر البطون ثمان بغاية لاندر في باريس يضرب الرقم القياسي ست عشرة امرأة وجاءت الحرب العالمية الثانية وجورج كارميلكل في سنغافورة عشرون طفلا ويتفوق شارل على الجميع اثنتان ضحية اثنتان وسبعون ضحية اختارهم عينات مثالية من كل طوائف البشر اغنياء ومتوسطي الحال نساء ورجال اذكياء واغبياء شرفاء وانذال كيف مرت جرائم بيتيو من تحت انف شرطه باريس وجستابو هيملر دون ان تلفت الانظار ولثلاثه اعوام متتاليه؟ كان ذلك السؤال موضوع بحث وتحقيق طويلين قبل المحاكمه وبعدها. واختلف المحققون والقضاه حوله ايضا. وقد كان من الممكن ان يفلت بيتيو من العقاب بسبب الخلافات التي دارت حول هذه النقطة من المؤكد أن شرطة باريس كانت تعلم ولكنها فضلت أن تسد أنفها وتغلق فمها بل كل شيء كان يجري بعلم الجستابو وبركاته لا لا نعرف أحدا غير شارد بيتيو يتصل من قريب أو من بعيد بمصرع ضحاياه المساكين ووسط الظلام الذي نشره دهاء بيتيو حول قضيته نتلمس طريقنا من البدايه. الثامن من مارس عام 1944 للميلاد. السيدة لوسي في شقتها بالطابق الخامس في شارع الجيش بباريس منذ يومين وهي مغيظة محنقة. أوه، أوه، هذا الدخان الأسود الغليظ، وتلك الرائحة الكريهة! من أين جاءت وملأت الشقة؟ هذا لا يطاق، أغلقي زجاج النوافذ يا إيميلي. أنظري يا سيدتي، الدخان الأسود خارج من تلك المدخنة، مدخنة البيت رقم 21 في نفس شارعي. آه لم أرى في حياتي دخانًا كثيفًا غليظًا كهذا، والرائحة لا تطاق. إذا غيرت الريح اتجاهها حملته بعيدًا عن شقتنا. فإذا لم تغير الريح اتجاهها، هل سنظل هكذا؟ وماذا يهم سكان البيت رقم واحد وعشرين؟ يكفيهم أن مطابخهم تعمل ليلا نهار في الوقت الذي يتضور الناس في باريس جوعاً آه، من هؤلاء الذين يقتنون البيت رقم واحد وعشرين؟ لا أعرف يا سيدتي إنه ليس في طريق إلى السوق اغلقي النوافذ بالسرعة يا إميلي من وراء الزجاج كان الدخان الأسود الغليظ لا يزال يخرج من المدخنة جريئا وقحا متحديا ظل يخرج هكذا يومي التاسع والعاشر سكنت الريح يوم العاشر على أي حال وعادت املي تفتح نوافذ الشقة لتجدد الهواء فغزت الرائحة الشقة من جديد واضطرت السيدة وخادمتها إلى أن تسد أنفيهما بالأصابع أوه إلى متى نسكت عن هذا العبث كيف يسكت أهل الشارع كله لقد كنت في السوق منذ ساعتين يا سيدتي في طابور الخبز لم يكن للناس من حديث غير حديث الدخان الأسود الكريه الرائحة في شارعنا غطى ذلك على حديث الجستاب وفضائعهم ومغامرات أفراد المقاومة السرية يجب أن يفعل زوجي شيئا حين يعود من العمل يجب أن يذهب إلى مركز الشرطة ويشكو هؤلاء الجيران الذين لا يرعون للجيرة حقها وجاء الزوج وطالبته زوجته في عنف بأن يبلغ الشرطة فنزل الرجل وثرثر مع بعض الواقفين في الشارع حول الدخان ورائحته وضيق الناس منه واتفقوا على أن يتعاملوا مع أصحاب البيت رقم 21 بالحسنى أولا فدق الجرس ألا يرد أحد يا عزيزي بويه لو أن أحدا في الدار لما ظلت نوافذها مغلقة صامتة إنها هكذا منذ أسبوع من يسكن هذه الدار لا أعرف الحقيقة أنني لم أرى أحدا فيها بل لم أرى لها حارسا أيضا انظر يا بويه م -م. في أعلى الباب ورقة عليها سطران أو ثلاثة اقرأ ما عليها يا جورج فلا أكاد أتبين الكلمات في عتمة الغروب حسنا أنا أطول منك على أي حال دعني أولا أخرج نظارته لا أرى شيئا بغيرها إلا الدخان الأسود طبعا <تصفيق> آه ها هي <مم> والآن لنقرأ ما على الورقة غائب لمدة شهرين رجاء تحويل البريد الى ثماني عشره شارع لومبار منطقه ايون غائب غائب والمدخنه تعمل ليل نهار هذا غير مفهوم بويه م. يحسن ان نبلغ الشرطه وقبل ان يتجه الى نقطه الشرطه أقبل شرطيان على دراجتيهما وطلب إلى الناس التفرق. لا نريد تجمهرا. كفانا ما نلقى من الجستابو. أيها الشرطي، ألا ترى إلى هذا الدخان أنه يفسد حياة أهل الشارع كله منذ أسبوع. أين حارس البيت؟ لا أحد يرد على نداء الجرس. لا صاحب الدار ولا حارسه. أيها الشرطي. أنا حارسة الدار رقم ثلاثة وعشرون ولكن الدخان خارج من ميخانة البيت رقم واحد وعشرين سبحان الله، ألا تسمع كل ما عندي؟ اسرعي إذا فنحن في نوبتنا بعيدا عن هذا الشارع لا تستعجلني أيها الشرطي كلنا نؤدي واجبنا وعليك أنت وزميلك هذا أن لا عن هذا الهراء أيتها المرأة كيف تدعها تحدثك بهذه الطريقة؟ هل تعرفين صاحب هذه الدار أيتها الحارسة؟ أجل أعرفه وأكثر من هذا أيضا تعني لماذا؟ أعني أنه يثق بي وقد أعطاني مفتاح البيت هات المفتاح ماذا؟ تفتح الدار دون إذن صاحبها؟ ثم ثم إنه أخذ المفتاح منذ أيام ما اسمه؟ دكتور شارل بيتيو وهو يأتي أحيانا إلى الدار على دراجته دراجة كدراجتك هذه ولكن لها صندوق خلفها وعنوانه ورغم تلفونه الجديد في هذه الورقة خذ تلفون 77 11 اتصل به يا سيدي واطلب إليه أن يأتي فورا ويخلصنا من الدخان الأسود والرائحة الكريهة آه حسن حسن آه أفي بيتك تلفون؟ أجل أجل تعال آه ابقى هنا يا فيلون حتى أعود إليك من شقة السيدة لوسي اتصل الشرطي تي سيير بالرقم 7711 بغال الو هذا منزل الدكتور شارل بيتيو اجل يا سيدي اريد ان احادثه من فضلك انتظر لحظه امم موجود وسيحدثني الان اه من حسن الحظ اننا الو دكتور بيتيو اجل يا سيدي انا بتيو في خدمتك الدكتور بتيو. إنك فيما علمت تملك البيت رقم 21 بشارع الجيش أليس كذلك؟ أجل يا سيدي لنقل إني أستأجره من مالكه ولست أملكه أه كيفما كان الأمر يا دكتور بتيو، فيبدو أن في مدخنتك عطفا ما أعني مدخنتك في شارع الجيش أنا شرطي النوبة في الحي هل لا؟ هل دخلتم الدار يا سيدي؟ ليس بعد حسنا إني قادم سآتي بالمفتاح فأرجو ألا تكسروا الباب. نحن في <تصفيق> انتظارك يا دكتور. أرجو ألا تمسوا شيئا حتى أوافيكم. وطال انتظارهم لبيتيو. وزاد التجمهر أمام البيت. طويل البال جدا هذا الدكتور بيتيو. ولكنه لطيف ورقيق جدا. مرت ساعة ونصف منذ وعد بالمجيء. وماذا يهمه وهو بعيد عن دخانه الكئيب ورائحته القذرة. ساعة أخرى ولم يأتي بيتيو وتذمر المتجمهرون على باب الدار وقرر الشرطي ان يفعل شيئا وتداول مع صاحبه اليس من حقنا اقتحام الدار بالطبع الجميع يريدون ذلك ثم ثم اننا لست اقل من الجستابو الذين يقتحمون الدور على اصحابها على الاقل هذه الدار ليس بها احد اذا لنكسر الباب. الأفضل أن نترك هذه المهمة للمطافئ. حسناً. اسعد مرة أخرى مع السيد واتصل بفرقة المطافئ. وجاءت سيارة المطافئ، وفتحوا الباب بوسائلهم الخاصة، وشرعوا في مد خراطيم المياه تمهيداً لإخماد أية نيران. وصحبهم الشرطيان في جولتهم التنفيذية. <تصفيق> يا إلهي <تصفيق> دخان كثيف أه. حتى أه. في ممرات البيت والله يا السماوات ماذا يطهو هذا الدكتور مثل ايها الشرطي انظر انظر يا الهي هذه ذراع ادميه في اللون هنا، هنا في النفق ما هذا حاذر حاذر فإن أرض النفق المؤدي إلى القبو مفروشة بالجثث وتوالى ظهور الجثث ما من غرفة فتحوا بابها إلا وطالعتهم الجثث الممزقة والأشلاء المبتورة والدماء الجافة وأسرعوا إلى المطبخ <تصفيق> «ليس هذا مطبخك، إنه محرقة، محرقة كمحارق الجستابو!» «سيغمى عليّ من هذه المناظر، الجنى على الأرفف عارية وممزقة!» مشرحة مشرحة إحدى المستشفيات أكثر مكون بعضها فوق بعض ولم يأتي بيتيو لا أصدق أن هذا يحدث في غيبة الدكتور بيتيو في غيبته لو جاء إلى هنا لوضعت القيود في يديه ورجليه من يصدق أن قاتلاً كهذا سيأتي ليسلم نفسه طواعية ولكن بيتيو جاء جاء على دراجته أسندها إلى الحائط غير آبه بالذين تجمهروا أمام الدار ثم عبر الباب إلى الداخل وغدا يا أخي المستمع نتابع معا أحداث تاريخ أبشع قاتل هو دكتور شارل بيتيو نافذة على التاريخ